بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد خان ہے اور میں اسکن سپیشلسٹ ہوں میں آج جس موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ ہے الٹیکیریا یا جسے عام زبان میں چھپاکی، کی درپھڑ بننا یا مختلف لوکل لینگویجز میں مختلف ناموں سے اسے کہا جاتا ہے یہ ایک یا سکن الرجی جلد کی الرجی ہائوز درپھڑ بن جانا تو یہ درپھڑ کیوں بنتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں ان کی کون سی قسمیں ہوتی ہیں میں آج اس بات پہ اس موضوع پہ گفتگو کروں گا تو الٹیکیری اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کی جو ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز ایسی کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے یا آپ کوئی چیز ایسی سونگ رہے ہیں آپ کی انوائرمنٹ میں ایسی کوئی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے اور جلد کے اوپر ایک ریش بن رہی ہے جلد کے اوپر ریش کے ساتھ ساتھ بعضوں کا توٹ بھی سوج جاتے ہیں آنکھوں کے اسکن بھی سوج جاتی ہے آتھوں اور پاؤں بھی سوج جاتے ہیں جسے انجیوڈیما بھی کہتے ہیں ارٹیکیری اور انجیوڈیما زیادہ تر اکٹھے بھی آ سکتے ہیں بعضوں کا ایک تو اس کی وجہ ہوتی ہے کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز سونگ رہے ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز اپنی جسم کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں یا اپلائی ہو رہی ہے کسی وجہ سے بھی جیسے انوائرمنٹ کے اندر کوئی ڈسٹ جو آپ کی اسکن کو آ کے ٹچ کر رہی ہے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کوئی دوائیاں لے رہے ہیں ان دوائیوں کی وجہ سے ارٹیکیریا ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر کوئی کیڑے وغیرہ ہوں جنہیں انفیسٹیشن کہتے ہیں اس کی وجہ سے ارٹی یا اس طرح کے اور الرجی ہو سکتی ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی انفیکشن ہے جیسے گلے کا انفیکشن یورین کا انفیکشن اس کی وجہ سے یا اس طرح کی اسکن الرجی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری جلد کی بیماریاں ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ تو کچھ آٹو امیون ڈیزیز آٹو امیون چیزیں ہو سکتی ہیں آٹومیون بیماریاں ہو سکتی ہیں جس کے ساتھ یہ ارٹیکیریا ایسوسیٹیڈ ہو سکتا ہے اس کے یہ تو اس کے علاوہ یہ بعض اوقات کوئی فزیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے دھوپ میں جانے کے بعد درپھڑوں کا نکل جانا نہانے کے بعد درپڑوں کا نکل جانا جو ہی پانی جسم کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے بعد جسم کا نکل جانا درپڑوں کا جیسے ایکواجینی کا ٹیکیریا کہتے ہیں جو ہی برف جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اس کے بعد درپھڑ نکل جانا یا جو ہی وزن اٹھایا جس کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے یہ کرٹیکیریا بنتا ہے یا ایک ڈرموگرافیزم چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی جلد کے اوپر انگلی پھیریں تو تھوڑی دیر کے بعد انگلیوں کے نشانات آپ کے جسم کے اوپر شروع ہو ہیں تو یہ فزیکل فیکٹر بھی کچھ ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے فیکٹر جو میں نے یہ درپڑ نکلنا یہ کوئی چھوٹی ڈیوریشن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور بعضوں کا لمبے سالوں تک چلنے والا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ چھ ہفتوں سے کم عرصے کے لیے کسی شخص کو درفڑ نکل رہے ہیں روزانہ نکر رہے ہیں دن میں دو تین بار نکر رہے ہیں اور پھر یہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر غائب ہو جا رہے ہیں تو اسے ہم اکیو ڈیریا کہتے ہیں اور اگر یہی ڈیوریشن چھ ہفتوں سے بڑھ جائے مطلب چھ تک تو اس کے جو بار بار ہو اور چھ ہفتوں سے زیادہ ڈیوریشن کے لیے بڑھ گیا ہے. مثلاً ایک بندے کو چار مہینے سے لگاتار اس طرح کے روزانہ اٹیک روزانہ شام کو جسم کے اوپر ریش آ جاتی ہے روزانہ شام کو جسم پہ دفڑ بن جاتے ہیں تو اسے کرونکا ٹیکیریا کہتے ہیں یہ صرف اور صرف ٹائم کی بیس کے اوپر ایکیوٹ اور کرونک کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایکیوٹ کی زیادہ تر کاغذ اس طرح کی کوئی کوئی چیز کھانے والی کوئی چیز لگانے والی کوئی چیز پہننے والی کوئی انوائرمنٹ میں اس طرح جیسے نیا پینٹ ہوا وہ ڈسٹ وغیرہ موجود ہو یہ ہوتی ہیں لیکن کرونک کی زیادہ تر وجوہات جو لمبے عرصے میں ہوتی ہیں زیادہ تر کوئی آٹو امیون ڈیزیز یا امیونٹی ہو سکتی ہے اور بہت سارے ٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی اس کی وجہ معلوم کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ریش نکلتی ہے اس کی ایک تو یہ ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے یہ درپڑ غائب ہو جاتے ہیں یا ایک جگہ سے غائب ہو کے دوسری جگہ پہ نکل جائیں گے یہ ان کی ایک پہچان ہوتی ہے اور ان میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور یہ ہوتے ہیں کیوں ہے جو ہی کوئی الرجن چیز سے مارا الرجی ہو مطلب وہ ہماری باڈی کے اندر پہنچے گی تو ہمارا امیون سسٹم ہمارے دفاعی خلیے اس کے خلاف کام کریں گے اور ایک سبسٹینس ہوتا ہے اسٹامین اس کو جلد کے اندر ریلیز کریں گے تو وہاں پہ ویزو ڈائلیشن ہو جائے گی مطلب رگیں کھل جائیں گی اور اپنا بلڈ اور پلازما لیک ہو کے اسکن میں آئے گا یوں یوں وہاں سے لیک ہوگا تو سکن ابھر سی جائے گی اور درپڑ خارش والا وہ نمودار ہوگا جو ارٹیکیریا کی یہ اس طرح بنتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے کوئی میکینزم کے ساتھ کو کنٹرول کرتی ہے تو پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں مختلف ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں مطلب کوئی انفیکشن کی کار ڈھونڈنے کے لیے پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے یا سکن پریک ٹیسٹ الرجن کو سکن کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے پھر اس کی جگہ پہ درپڑوں کو نوٹس کیا جاتا ہے یہ ہو سکتے ہیں یا انفیکشن مختلف کو ڈھونڈنے کے لیے بلڈ سی پی کمپلیٹ بلڈ پکچر کی جا سکتی ہے یا سیرم آئی جی ای لیولز ہوتے ہیں کچھ وہ ہو سکتے ہیں اپسلیوٹ ایوسنوفل کاؤنٹس ہوتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں بعض اوقات یہ تھائرائڈ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ تھائرائڈ بھی آٹو امیون ڈیزیز تھائرائڈ ڈس آرڈر بھی زیادہ بہت سارے آٹو امیون ڈس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ آٹو امیون اور ٹیکیریا ایسوسیٹیڈ ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کروانے کروا لینے چاہیے اگر ایک بندے کو لمبے عرصے سے ہو رہے ہیں لیکن اس کی مین چیز یہ ہے کہ ہسٹری آ, کو اچھے طریقے سے لیا جائے کہ ایک شخص کہاں گیا کیا پہنا کیا کھایا تاکہ کوئی وجہ معلوم ہو سکے اس کے علاوہ پیشنٹ کی اٹیكیریئل فوڈ چارٹنگ کی جا سکتی ہے کہ مطلب پیشنٹ جو چیز کھا رہا ہے وہ ایک ڈائری بنا کے ٹائم کے ساتھ لکھتا رہے گا اور جو اسے درپڑ نکلیں گے تو وہ ٹائم لکھے گا پھر ان دونوں کا ایک کاز اور افیکٹ ایسوسییشن بنائے گا کہ آج میں نے یہ کھایا تو آج مجھے درپڑ نکلے آج میں نے یہ نہیں کھایا تو نہیں نکلے تو اس چیز کو اگر آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے تو کسی دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی صرف اس چیز سے اوائڈنس کی جائے صرف اس چیز سے بچا جائے تو درپڑ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن یہ آسان نہیں ہوتا اس چیز کو پہچاننا کیونکہ دن کے وقت انسان ہزاروں چیزیں کھاتا ہے ہزاروں چیزیں پیتا ہے ہزاروں چیزوں سے ان کنٹیکٹ میں آتا ہے کوئی مختلف چیزیں پہنی ہوتی ہیں انوائرمنٹ مختلف جگہوں پہ جا رہا ہوتا ہے تو آئیڈینٹیفائی کرنا اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے تو ایکوٹ اور ٹیکریا جو ہوتا ہے اچانک درپڑا بہت زیادہ نکل جانا اس کے لیے ٹریٹمنٹ تو اس کو ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر کو اسٹیرائڈ کا انجیکشن اینٹی الرجی کے انجیکشن اینٹی اسٹامین کے انجیکشن لگا کے کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جسم کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے کوئی سودنگ قسم کی چیز جیسے کیلامین لوشن وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے جو ٹھنڈک دیتا ہے اور کچھ دن کے لیے اینٹی اسٹامین خاص کر کے نان سڈیٹنگ اینٹی ہسٹامین ایسی اینٹی اسٹامین جس کی وجہ سے نیند نہ آئے اور اگر پیشنٹ کی نیند ڈسٹرب ہے تو رات کے وقت اس کو ایسی دوائی بھی دی جاتی ہے جس سے اسے نیند بھی آ جائے مطلب ایسی اینٹی ہسٹامین جس میں نیند بھی ہو وہ دی جاتی ہیں اور یہ اینٹی ہسٹامین بہت ہائی ڈوز میں جا کر بازو کا ایسے کنٹرول کرتی ہیں عام انسان کو جو اینٹی الرجی کی ڈوز دی جاتی رہی ہوتی ہے اس سے بازو کا چار گنا زیادہ ڈوز تک بھی دی جاتی ہے پیشنٹ کو پھر اگر اینٹی ہسٹامین سے یہ کنٹرول نہ ہو تو پھر اسٹیرائڈ کھانے والے بھی دیے جا سکتے ہیں شارٹ کورسز چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ جو ایک الرجن کی وجہ سے ایک پورا اندر انفلیمیشن اور اسٹامین ریلیز ہو رہا ہے اس کو وقتی طور پہ روکا جائے پھر اگر نہ کنٹرول ہو رہے ہوں تو پھر کوئی امیونوسپریسنٹ جیسے ایزا تھاوپرائن ایزا تھوپرائن یا میتھوٹریکسیٹ سائکلوسپورین اس طرح کے ڈرگ دیے جا سکتے ہیں اور ڈیپسون اس طرح کی چیزیں ٹرائی کی جا سکتی ہیں کالچیسین اور اس سے بھی کنٹرول نہ ہو ڈینازول جو اینٹی اینڈروجن وغیرہ ہیں وہ دیے جا سکتے یا پھر اگر کوئی وجہ معلوم ہو جائے جیسے پیٹ میں کیڑے ہو تو ان کو ٹریٹ کیا جائے انفیکشن ہو تو اسے ٹریٹ کیا جائے پھر اس کے علاوہ ابھی کوئی نئے ڈرگز آئے ہوئے ہیں جیسے جنہیں بایولوجکس کہتے ہیں اومیلیزومب کے انجیکشن ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں تو جو ایکیوٹ رٹیکیریا ہوتا ہے وہ تو کچھ دن اینٹی الرجی کھانے سے اینٹی اسٹامن کھانے سے پھر جب وہ باڈی اس سے الرجین کو فلٹر کر رہی ہوتی ہے جو ہی فلٹر کرتی ہے تو پھر تو بہتر ہو جاتی ہے جلد خود بخود بہتر ہو جاتی ہے اور جب تک یہ آ رہا ہے تب تک اینٹی اسٹامین کھاتے رہیں لیکن جو کرونک کیسز ہوتے ہیں جن کو فرق رہیں سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے ان کے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اینٹی اسٹامین ایک ایک دو دو تین تین دوائیاں کمبائن کر کے دی جاتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پھر اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں پھر بعض اوقات دوسری دوائیاں بھی ایڈ کرنی پڑتی ہیں تو پیشنٹ کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے دوائیوں کے اپنے نقصانات بھی ہوتے ہیں ایوریج اگر دیکھا جائے تو کرونک ارٹیکیریا جو لمبے عرصے تک چلنے والا اریکیریا ہے یہ چھ مہینے سے لے کے دو سال تک ایوریج ٹھیک ہو جاتا ہے سیٹل ہو جاتا ہے اگر اس کی وجہ نہ بھی معلوم ہو اینٹی الرجی کھا کے پیشنٹ نے اپنے آپ کو سمٹم فری رکھا ہوا ہے تو یہ خود بخود کسی میکانزم کے ساتھ باڈی اس کو کلیئر کر دیتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کئی سالوں تک دس دس بارہ بارہ سالوں سے بھی یہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ میں نے آج آپ کو الٹیکیریا چھپاکی ڈرپڑ یا ہائیوز کے بارے میں کہ کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اور کتنی قسمیں ہیں اور کیا علاج ہے اس کے متعلق آپ کو انفارمیشن دی امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی دبائیں اپنا خیال رکھیے گا بہت شکریہ